أسمي من يجب أن أعمل دائماً على تقدم برنامج برؤية ورطانية وكذلك توقع عن شئة مباريات وأخبار تقلق <تصفيق> ووطنية ومشخبشة الوطنية لا أن تقوم لايك دائماً بالجديد وفي هذا من لكم عن ترشيب الفيفا الذي ع ع على إشادة تسافين تسجل قرعة كأس العالم يوم الجمعة إن شاء الله. وابدأ لكم بالمركز الأول وهو ودش البرازيل في وثمانمائة وعشرون فاصلة وسبعون. ثم بلجيكا ثاني في المركز الثاني بألف 1800 وا واحد، ثم فرنسا في المركز الثالث ببألف ثم الأرجنتين الرابعة بألف ثم إنجلترا في المركز في المركز الخامس بألف ثم إيطاليا في المركز السادس ب 1723.31 ثم إسبانيا سادسا ب 1709.19 ثم البرتغال في المركز الثامن ب 1674.78 ثم هولندا في المركز التاسع ب 1458.66 ثم الدنمارك في المركز العاشر ب 1555.60 ثم المكسيك ب 1 15... ثم ارمينيا ب 1500 بـ 1660. ألف وستتمائة وخمسون فاصل ثلاثة وخمسون ثم أمريكا في المركز الثالث عشر بألف وستمائة وخمسة وعشرون فاصل اثنين وثلاثون ثم سويسرا بألف وستمائة وواحد وعشرون فاصل أربعة وثلاثون ثم أربواح في المركز الخامس عشر ب ألف وستمئة وواحد وعشرون فاصل إحدى عشر ثم قرآن ب ألف وستمئة ب ألف وخمسمئة واثنين وتسعة فاصلة تسعة وعشرون ثم ويلز بألف وخمسمائة بألف ثم السنغال بألف تليها إيران في مركز واحد وعشرون بألف وخمسمية وأربعة وستون فاصل تسعة وأربعون، ثم اليابان في مركز تشري وعشرون بألف وخمسمية وخمسة وخمسون فاصل خمسة وأربعون، ثم بيرو في مركز تشري جواي بألف وخمسمية واحد وخمسون فاصل تمانية وثمانون. ثم المغرب في ماركز الرابع والعشرون، وهو نفس المركز الذي حشله بعد نهاية كأس إفريقيا بألف